De ce a murit Andrei Gheorghe, cuvintele sunt subliniere e care spun totul. Omul de radio sublinierei televiziune, Andrei Gheorghe, a încetat din Via Cla doar 56 de ani. Alesat în urma lui lacrimi, durere, dar sublinierei multe controverse. Realizatorul a fost găsit în baia locuiniei sale, iar trupul său a fost incinerat la crematoriul Vitan Bârzăti. La doar câteva zile de la acest eveniment, fiul vitregal jurnalistului Andrei Gheorghe a transmis un mesaj care clarifică totul. Acesta este dedicat tuturor persoanelor care l-au întâlnit pe omul de televiziune. Maximilian a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care explica adevărul din spatele morții jurnalistului. De-a lungul anilor, s-a speculat faptul ce Andrei Gheorghe ar fi fost consumator de substanțe interzise. Am plecat, bei, scârnviilor. Nu, bei, idioilor, nu mi-am înscenat moartea. Am murit ca să muri voi deci ce nu o se afla niciodată dacă a fost sau nu supradoz. A fost supradoz de via, bei, imbecililor. Vierm de pe mânt ce sunt ei, în de incertitudini erori, lepdături ale Universului. Pupa, iată felpile tale, pascal, ce bine le-ai zis? Aac, face i 13 la 14. Ce nu ti-i cine e Pascal, nu-i cine e Dostoevski, nu ti-i cine e Bukovski. Dar ti seme bocinii oritic. C ce ce bei adbun era infatuatul la unicul supremul om de radio Halal Halalse, i Hala fie naiune de bocitoare! Unde de ce dai si era când aveam nevoie de voi? Bei, Adriane, bei, Dan, bei. Sorine, bei, dinule, cu tine me socotesc, curând. Ai dracu cu corul vostru de bocitoare. Cum va ai gesit voi, dintr-o dată, îndresing rom, kiloi de care veteregeai cu mine, artitilor ibeivilor, mogulilor majoretelor majuretelor imidinetelor, curvelor ivagabonzilor, latrinelor -i caporalilor de pres care sunt ei. Cu cât urmai iubitii cu cât dragoste mai urât, băii secturilor. Uite ce n-am iei la pensie. Me <fie> autocitez, din memorie, noi, sublinierea tia vechi, dacă nezgârri puțin, descoperii sublinierea tătipi care crece, dacă ies la pensie, primesc un ceas. Odată credeam ce, după ce termin subliniere fala, se termin viaca subliniere e subliniere im la pensie. Uite ce v-am scos pe voi la pensie, de târghiilor. M-am dus să trolez Dumnezei i satane, se fac mito de sexul îngerilor i socaut prin infern, purgatoriu i paradis pe aia de Beatrice Aludante. Am trecut la Next Level. Îmi fac post de Radio Elvis, Steffen Hawkins Yuri Gagarin. Ce voiam să mă fac astronaut, când eram mici menumea Iru în poți, care nu pricepeau o iot română rusofobilor care acum ne Ortodochilor, iordoipocriilor să dea, pe Sfântul Petrose, le pun secretar de emisie sau transgender de emisie sau ce vrea el. Important e ca radioul să ias pe. Eu să iasă, ce vă promit ce nori se calce în studio, pârlele solzoase cu gura plin de bacilii pe care voi îi numi politicieni. Io se, le invit pe Dumnezeu în emisiune, ca să îi spun camaradul Stefan C. Everigaslavise, le de afar, ce noi nu vrem să ne scape de revoltai de furia care ne menânc pe dinuntru. Chiar cred aici am spus în interviul la... Ocrilor, chiar cred ce glumeam când am venit să vă spun ce sunt ei protii? Salutare, naine! Mai bocii mult, zombificailor, vei mai spun odată, îmi ai două opiuni, se pleci sau se stai. Eu am plecat nu vreau să mă ajunge ei din urmă tot ni sub te ierăte să mi dochi, hoci. Kokleri din familia Masoalev cu sânge prost, subliniere iraș prost. Dacă nu vei permite i-o moarte de teatru, nu puteai să intrai cu mine în emisie pe lumea ailald. I-este mesajul scris de fiul vitregal lui Andrei Gheorghe